طب ده مجدي عبد الغني في التسعينات اما بقى حديثا اللي ماشي بالموضوع ده كويس جدا هو محمد رمضان. محمد رمضان تسويقيا طبعا بعيد عن الافغار او الغرور هو بيعرف يعمل بيرسونال براندنج بطريقه حديثه جدا هو عاوز يعمل نفسه ستايل مميز ليه عن غيره من اصدقائه الفنانين عايز الناس تتابعه وتتكلم عنه مش مهم هتتكلم حلو ولا وحش المهم ان هم يتكلموا عنه طول الوقت وده قدر انه ينجح فيه بشكل سريع جدا وشعبيته زادت في وقت قصير يمكن النوع ده من الدعايه او التسويق غريب عننا في العالم العربي لكن النوع ده منتشر جدا في العالم الغربي بالاخص بين مغنيين الراب الامريكان تلاقي دايما في كليباتهم مبالغين او في الصراء والنساء والمخدرات بطريقه جنونيه فمحمد رمضان جنبهم حاجه بسيطه جدا لا تذكر هو مش غرضه ان هو يتباهى بالعربيات او القصور او او او ده نوع جديد من انواع التسويق اللي مش باين عندنا بشكل كبير تلاقي محمد رمضان طول شهر رمضان ماشي مع الترند بمسلسل نصر الصعيد بعدها بشهر نزل اغنيه الملك وقبل ما ينزل تاني من الترند نزل بفيلم الديزل في عيد الاضحى وهكذا هو دايما حابب نفسه ان هو يكون ترند وحديث الناس كل ما يلاقي نفسه نزل من الترند يعمل اي حاجة يرجع بها ترند والناس كلها تتكلم عنه ورغم ان دي حاجة وحشة بس ده سر نجاح محمد رمضان وده سبب شهرة محمد رمضان ولكن ماذا عن رضا عبد العال